Fálszélességű tervez. Farok csigolye lefelé húz. Hasból, alhasból tolom a lábakat a talaj irányába. Súly a talpakon, stabil az állás. Újakat nyújtva egymáshoz szorítom. Erős belégzés hangsúlyos légzés. A belégzés a talpak alól indul és felhúzom egészen a fejtető fölé. A légzés vezeti a mozgást. Belégzésre szorosan a törzs mellett kinyújtom a karokat fölfelé. A tenyerek egymás felé néznek. Kilégzésre visszaengedem a karokat.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 amikor jön a belégzés, felegyenesedem, légzésben tartás, az egész testben. Összekulcsolom az ujjakat, a tenyerek felfelé néznek, Nyújtom a karokat felfelé, enyhén megemelem az állam, a felsőtest hátrahajlik. A lapockák olyan erősen közelítenek egymáshoz, hogy megtartják a felsőtest test súlyát. Laza a melkas. Az alhas és a csípő izmaival egyenesen tartom a hátam, nem homorodik a derék, a farok csigoja lefelé húz. A légzés bentartás alatt folyamatosan mondom magamban a szellemfél év mantráját. Hálásan köszönöm és befogadom a rám sugárzó fényt és áldást.